हलो yes, असलैक मेरे करे भाई और उनकी बहन ना कैसे आप यार आज हम एम फोर पर करेंगे गेट ऑपनिंग एम फोर जो सिल्वर गुरु आई है याद मैं इस पर कर रहे हैं गेट ऑपनिंग आज निकाल के रहेंगे याद मैंने मैं अपने छोटे भाई के अकाउंट पर करता हूं गेट ऑपनिंग तो मतलब ये इसका इंप्रेशन तो भाई है क्या बात है।, है यार ये جی چلو بھائی اسٹارٹ کرتے ہیں ہم پہلا مارتے ہیں ناج سکسٹی یوسف کا پبجی والے جو ہے نا بہت نا کیا کرے بندہ ان کا पहला हमने ये तो हमने वो कैंसिल करके मारा सिक्स वाला अरे क्रिएट यार ये दूसरे दे देते है क्लासिक्रिएट देखो पास रखो भाई हमें क्लासिक्रिएट नहीं चाहिए हमें चाहिए M4, चलो भाई दस कम आते हैं देखते हैं क्या देखते हैं यार टाइम लिमिटेड ابے کچھ تو دے دو ٹائم لمیٹیڈ ہم نے کیا سر میں مارنی ہے یہ سارے یار یہ سارے بہت رہے ہیں کیا کہتے ہیں اسے کلاسکریٹ ہم نے سر میں مارنے ہیں یار گھوسری کو کچھ تو دے دو یہ لو دس میں اس میں بھی کچھ نہیں دیا ہمارے چار ہزار یو سی تھی جس میں اٹھائیس سو بچ گئی ہے دس دس والے سن مارے یار مہنگے بھی بہت کیا کرے یار ایمپور نکالنی نکالنی ہے اپنے بھائی ویڈیو بھی تو بنانی تھی نا کریٹ اپنی کی یہ دستا اور مارتے ہیں ون ڈے والے بیگ ون ڈے والے بیگ ہم نے اتنے کیا کرنے ہیں یار لے جاؤ اپنے پاس رکھو یہ دیکھو سارے کلاسک کریٹ دے رہے ہیں سارے کلاسک کریٹ یہ ہماری چار ہزار یو سی جو ہوتی ہے نا سارے یہ کچھ بھی نہیں دیتے سارے کلاسیکریٹ اور ون ڈے میں چار ہزار یو سی تو ہماری ہو جاتی ہے ادھر ختم ہمارے دو اسپن رہتے ہیں اس دو میں سو میں تو کچھ نہیں دیتے نا ان دو میں بھی دیکھو ون ڈے ون ڈے یار او oh, ایک دے دیا تھا یار تھینک یو پب جی والو ایک تو دیا چلو کچھ تو حوصلہ ہوا ہمارے پاس اس ٹائم دو ان کے مٹیریل ہیں چلر گرو تو رڈیم کرنی پڑتی ہے یار ہمیں آخری ہمارے پاس بچ گئی ہے چھ سو کچھ یو سی تو ہم آتے ہیں ایک اور دس کا لو بھائی صاحب کچھ نہیں دیا کہتے ہیں بھاگ جاؤ بھائی کچھ بھی نہیں دے رہے ہم تو اتنی یو سی ڈالو آ کے چار ہزار کیا کرنے آ گئے لینے کچھ بھی نہیں ملے گا ادھر کچھ بیگ ویگ دیے ہوئے ہیں کچھ وہ کیا کہتے ہیں ریٹ کس کن دی ہوئی ہے وہ یار بندہ کیا کرے یار اب لگتا ہے دوبارہ یو سی ڈلوانی پڑے گی چار ہزار یہ کلیکٹ کرتے ہیں اور دوبارہ یہ ڈلواتے ہیں چار ہزار یو یہ ہمیں ہم سر میں مارنا یار ہمارے پاس کنکر کا فریم ہے پاس رکھو اپنے یہ فریم ہمیں سلور گرو گان چاہیے یہ ایک چاہیے چلیں ابھی تو ڈلواتے ہیں اور چار ہزار یو سی جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دو یار کچھ نہیں ہوتا آپ کا ایک انگلی سے آپ نے ہاتھ ہم سے ٹچ کرنا ہے بس اور کچھ نہیں کرنا آپ نے تو یہ کس کی آ رہی ہے اور برادر کیسے ہیں ادھر تو ساٹھ کے کچھ پڑے ہوئے ہیں یہ مارتے ہیں چلے کچھ تو دیں گے कुछ भी नहीं दे रहे भाई साहब वो कहते हैं छुट्टी करो कुछ भी नहीं और क्लासिक क्या करने है यार हमने इतनी क्लास इधर हमारे पास बच गई थी 31 सी तो हम डलवाएंगे और ये मेट तो कलेक्ट कर लें نیٹ بھی ہمارے پاس یار اب پب جی والے کوئی پچھلے سیزن میں انہوں نے ہمیں دیا اس سیزن میں اپ تو ہمیں نیٹ کی اسکرین نہیں چاہیے ہمیں چاہیے ایم فور سکسٹین سلور گیرو تو چلیں تو لگتا ہے پلوانی پڑھے گی اور بھی تو ادھر ہم لوا کے آ چکے ہیں چار ہزار یو سی دوبارہ سے کریٹ اوپننگ کرتے ہیں یہ ہم نے اپنے نا اسے ویکٹر کو کیا بنایا ہوا کچھ پہنایا بھی نہیں ہوا چلیں دوبارہ سے کرتے ہیں یہ سٹارٹ تو دس والا اسپین کرتے ہیں دس والا ابھی مٹیریل آؤ تھینک یو تھینک یو سبھی ہلو چلو ایک مٹیریل تو دیا ابھی ابھی ہمارے پاس ہم نے ایک کا ایک کیا ہے ابھی ہم مارے ہیں والا تو چلیں ارے اس میں تو کچھ نہیں دیا ون ڈے والے ون ڈے والے ہم نے سر میں مارنے ہیں لے کے ون ڈے والے سارے بیگ ووگ تھے او ایک اور مٹیریل تھینک یو پب جی والا تھینک یو ایک اور مٹیریل دے دیتے ہیں ادھر اور ہمارا لاک بھی اچھا خاصا سکسٹی نائن پہ ابھی تو ایک اور دس تھا اوہ ایک اور مٹیریل چلیں او کچھ تو دے رہے ہیں دلستا یار فری تو نہیں جا رہا تو پانچ سو ساٹھ میں ایک اور مٹیریل مل گیا تو ایک اور مارتے ہیں ایک او تھینک یو ہمارے پاس تین کرسٹل لوگ گئے ہیں تو ادھر ہم ہم کریں گے ریڈیم اسے سلور گرو کو پہلے بھائی رجیم ماریں گے باقی یہ تیرہ سو اسی جو ہے نا بعد میں لگانے کا سوچتے ہیں ادھر چلو بھائی یہ سلور گرو سلور گرو آ جی با اب اما ایسے لیول ٹو بھی کرتے ہیں لیول 3 بھی کرتے ہیں لیول ٹو تو کرتے ہیں ابھی کتنے مٹیریل پڑے ہیں ابھی ہمارے پاس چار مٹیریل پڑے ہیں اور دو میں سوچا چلے دوبارہ مارتے ہیں تو کوئی مٹیریل تو دے ہی دیں گے تو یہ چلے دس سالہ اور مارتے ہیں تو دیں ہماری کا جو ہے کام ہو گیا بھی ایک ہمیں بائی کرتے ہیں وہاں سے تو تین ہو جائیں گے ادھر ہم تین کرتے ہیں لیول تھری کریں گے جو مرضی ہو جائے آج اسی ویڈیو میں اس کا اور مارتے ہیں تو کر رہے ہو لیکن ہمیں نہیں دیا آپ نے اس بات پہ بہت غصہ آ رہا ہے آپ चलो लेवल 3 मारते हैं इसे लेवल लेवल हमारा वेक्टर दादा जो है ना वो नंगा हुआ बड़ा जी हमारी लेवल 3 तो जी अब हम ना बस ऐसे लेवल 4 भी करेंगे तो, तो थैंक यू पूरी देखने के लिए